Які документи треба підготувати, щоб оголосити аукціон? Для того, щоб оголосити електронні земельні торги в прозоропродажі, організатору треба підготувати Рішення про оголошення аукціону. Ви його приймаєте відповідною радою. Зразок цього рішення можна отримати на єтендер Витяг з державного земельного кадастру щодо земельної ділянки Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно Витяг про нормативну грошову оцінку або експертну оцінку земельної ділянки Саме на підставі цих документів організатор формує електронне оголошення. До аукціону завантажує скановані копії перелічених документів. Як створити таке оголошення, ми детально розповідаємо на сторінці навчання по земельним аукціонам. Звертайтеся до нас, і ми поділимося з вами навчальними матеріалами.